Привіт, я Юрій Журовель, і це проект «Сториця». Сьогодні день народження Гліба Бабича, великого українського поета і воїна. Тому зараз буде дуже доречно продекламувати його вірш. «Поки ми ще рубалися в битві, поки ми ще були, князь Коморох ходив по шинках і тихо сидів за столи. Він підливав у калих вино, а в ухах казки та мед. Мовляв, ти скажи, а ми все дамо, негайно і наперед». І ти заживеш без війни і турбот, без мита і заборон. Бери, скільки треба, грошей і свобод, коли я залізу на трон. Веселі, як хміль, і сліпі, як крути, під хор пісень та колят вони підхопили блазня нести гуртом до княжих палат. Щепили всі за даровизну і мир, і ще не згризли кістки. А ворог вже тихо заходив у двір і землю рвав на шматки. Бо поруч нікого, хто б встав і закрив від лиха і ворогів, бо ми полягли, а тих, хто вцілів, забрали у ланцюги. Ось волю і долю несуть до мішка. На що ж вона жебраку? А князь Скаморох забрав п'ятака і згинув десь у шинку. А Гліб Бабич загинув у бою у російсько-українській війні. Пам'ятаємо, знай наших.